Elintavat ja hedelmällisyys. Hedelmällisyys tarkoittaa ihmisen kykyä saada lapsia. Jos hedelmällisyytesi on heikentynyt, lapsien saaminen voi olla vaikeampaa. Hmm, voinko elintavoillani vaikuttaa hedelmällisyyteeni? Kyllä. Elintavat, kuten se mitä syöt, miten liikut ja miten nukut, vaikuttavat hedelmällisyyteesi. Monipuolinen ja laadukas ruokavalio ylläpitää terveyttä ja sen myötä hedelmällisyyttä. Syömällä säännöllisesti ravitsevaa ruokaa pidät yllä tervettä ja tasapainoista hormonitoimintaa. Syömällä säännöllisesti voit vaikuttaa siihen, että kuukautisesi tulevat ajallaan ja säännöllisesti. Säännölliset kuukautiset kertovat usein hyvästä terveydestä ja hedelmällisyydestä. Monipuolisen, runsaasti kasviksia ja hedelmiä sisältävän ruokavalion on todettu parantavan myös siemennesteen laatua. Tiivistään voisi sanoa, että monipuolisesti vihanneksia, Hedelmiä, täysyvä viljoja sekä kalaa sisältävä ruokavalio tukee hedelmällisyyttä. Alkoholin, punaisen lihan ja sokerin runsas käyttö sen sijaan voi heikentää hedelmällisyyttä. Painonhallintaan on myös hyvä kiinnittää huomiota, sillä sekä yli että alipaino heikentävät hedelmällisyyttä. Ylipainoon liittyy usein ovulaatiohäiriöitä, jotka voivat tuoa pienelläkin painonpudotuksella. Ylipaino lisää myös keskenmenoriskiä. Painoindeksin optimointi parantaa myös lapsettomuushoitojen tuloksia. Yli 29 PMI, eli painoindeksi, voi heikentää mahdollisuutta tulla raskaaksi. Merkittävästi ylipainoisilla jo pienikin painonpudotus parantaa hedelmällisyyttä. Alipaino ja liian runsas liikunta huonontavat raskauden alkamista ja lapsettomuushoitojen onnistumistodennäköisyyttä. Alipainoisilla munasarjojen toiminta voi hiipua ja kuukautiset jäädä pois. Alipaino voi vaikuttaa myös haitallisesti siemennesteen laatuun. On todettu että alipainoisella henkilöllä raskauden alkaminen kestää keskimäärin neljä kertaa kauemmin kuin normaalipainoisella. Näyttää siltä, että kohtalainen ja säännöllinen liikunta on hyväksi hedelmällisyydelle. Aktiivinen elämäntapa saattaa edistää alkion implantaatiota, eli kiinnittymistä kohdun limakalvolle, ja näin edistää raskauden alkamista. Kohtuullisen liikunnan hyötyjä ovat mahdollisesti myös siemennesteen hyvä laatu ja lisääntymishormonitason parantuminen ja siitä seuraava raskaustulosten parantuminen. Urheilijat jotka harjoittelevat intensiivisesti ja altistuvat siihen liittyvälle psykologiselle stressille sekä tiukalle ruokavaliolle, ovat alttiita lisääntymishäiriöille. Liikkuessa vapautuu elimistöön endorfiinia, joka voi hidastaa kehon siirtymistä ovulaatiovaiheeseen. Intensiivisesti urheilevien on syytä pitää huolta riittävästä energiansaannista, välttääkseen kuukautiskierron häiriöt. Intensiivinen harjoittelu voi vähentää myös siittiötiheyttä sekä eteenpäin liikkuvien ja rakenteeltaan normaalien siittiöiden osuutta siemennesteessä. Riittävän pitkä ja laadukas uni on tutkimusten mukaan hedelmällisyyttä suojaava tekijä. Ihmisen hormonitoiminta perustuu vuorokausirytmiin, joten vakava unihäiriö, samoin kuin psyykkinen stressi, voi vaikuttaa lisääntymishormonien toimintaan ja sitä kautta voi epäsäännöllistää kuukautiskierron ja heikentää siemennesteen laatua. Hedelmällisyyden suojelun kannalta normaalin ja säännöllisen vuorokausirytmin ylläpitäminen tukee kehoa toimimaan, kuten sen pitäisi. Silloin kuukautiskierto on säännöllinen, ovulaatio tapahtuu silloin kuin pitääkin ja siemennesteen laatu pysyy hyvien testosteronitasojen avulla hyvänä. Monilla arkisilla valinnoilla voit vaikuttaa hedelmällisyyteesi.